Ahoj, vítejte, tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme ozdobu do květináče. Budeme potřebovat pastelky, fixy, můžete i gelový fixy. Pak pírka, nějaký, jakýkoliv. Můžete i odslepit, jestli doma máte. Pak tady má papír, bílý, špejle, tavnou pistole a nůžky. Vezmeme si bílý papír, tušku a nakreslíme si kůřátku. Můžete ho mít jak velký chcete. Teď to vybarvíme. A když máme vymalováno, tak se vezmeme nůžky a vystřihneme kurátko. Když ho máme vystřížený, tak se vezmeme tady vnou pistoly a nějaký pírka. Někoukoliv barvu můžete, já jsem se vybrala zelenou. A teď to tam přelepíme. Můžete si udělat chlcholko, ale nemusíte. A uděláme si i ocasek. Teď si vezmeme špejle a nalepíme ji tam. Teď tam dáme ještě jedno den ocásek přesto. Tak. A kurátko je na světě. Teď už ho stačí jenom zapíchnout ke kytičce. Tak ahoj.